Hola, com va? El vídeo d'avui és la continuació del que vaig fer ara farà gairebé un any en què parlava sobre el mític concert al Palau Sant Jordi de l'any 1991. Si no l'heu vist us el deixo aquí dalt per si després el voleu veure. En el vídeo d'avui m'agradaria parlar de com van viure aquell mític concert, els grups que hi van participar i també com van anar les actuacions. A partir de les declaracions que al llarg dels anys han fet els protagonistes, he intentat fer una reconstrucció de com va anar tot plegat. Doncs vinga, comencem pel principi. Els han traït expliquen que en Joan Carles Duval de, de Picap, que era la discogràfica a la qual pertanyien, els havia avisat que volien muntar un gran concert, però que no els hi van dir que serien el Palau Sant Jordi fins que ja estava més o menys lligat. En Papa Jules recorda que la proposta En principi, és allò que t'espanta una mica, no? Perquè, vulguis que no, no s'ha Jordi. I això que pensaven que com a molt hi anirien 5.000 persones que era el màxim que havien aconseguit reunir en els seus concerts. La reacció dels PETs va ser similar. L'empresa que els, que els hi buscava els concerts els va trucar i... I llavors es van dir... <coughs> Al Palau Sant Jordi vam dir, esteu bojos, la primera reacció va ser aquesta, no? És molt gran, no ho Els Sau no recorden exactament quan els hi van dir, perquè no li van donar importància, pensaven que seria un concert com tants d'altres. Però a còpia que els van començar a demanar entrevistes, que si la ràdio, que si la televisió, que si els diaris, es van adonar que seria un concert molt diferent. Això també ho expliquen els pets. conten que quan encara quedava un mes i mig pel concert van començar a fer entrevistes i entrevistes i entrevistes i que al final... I al final estàvem una mica ja saturats a tanta prems. Jo me'n recordo que no paràvem de fer entrevistes sí. i final vam dir que prou, que, que, que havíem d'assajar... Perquè... Pel que fa sopa de cabra, recorden que quan els hi van oferir la possibilitat de tocar el Palau Sant Jordi els va semblar genial. El problema va ser que els mànagers, com que sabien que el sopa no volien tenir cap mena de relació amb la Generalitat, els hi van amagar que havien tancat un acord amb l'oficina Rassons i que en realitat qui organitzava el concert era la Generalitat. Ho van descobrir a la premsa el dia que estaven a Barcelona i anaven a fer la famosa foto conjunta davant del Palau Sant Jordi pel diari Avui. En Gerard Quintana ho recorda així. I van obrir un diari, i van veure una notícia sobre el Sant Jordi que s'acostava, una notícia en la qual no hi havia cap grup, ni cap músic, tot eren polítics, des del conseller Guitart, Torro Montaner, tota aquella gent que hi havia en aquell moment. No? I van veure que allò ens cridava l'atenció, que no encaixava amb el que ens, ens havien estat explicant. No? Es van sentir enganyats i es van haver de fer un munt de reunions perquè el Sopa acceptessin participar en el concert. Així i tot, el crític musical Josep Maria Hernández Ripoll afirma que si el Sopa van decidir al final actuar, va ser... Tenim un gran conjunt de l'aparador, d'un aparador on hi havia multinacionals, Sí, jugàvem molt amb aquest concert, molt, sí, jugàvem. Passem ara sí del concert. Alguns grups encara recorden l'arribada al Palau Sant Jordi hores abans del concert per fer la prova de so. Els Sau van quedar impressionats pel recinte. Clar, heu de pensar que feia tot just un any que s'havia acabat d'inaugurar el Palau Sant Jordi i no era gaire conegut. També en Lluís Gavaldà recorda així l'arribada dels Pets al Palau Sant Jordi. Ens va passar a nosaltres també perquè vam anar amb cotxe i quan vam arribar vam veure la gentada que estava fent el mateix camí i va ser aquell moment en què es vam acollonir, de sí, veritat. Al sí, sí. Sau expliquen que es van prendre el concert com una mena de repte perquè no havien tingut mai l'oportunitat de tocar davant de tanta gent i per això, per preparar-lo, van fer un munt d'assajos. Llavors s'entén que Carles Sabater respongui això en una entrevista hores abans del concert. El que sé és que, bueno, que avui aquí hi ha molta gent i tinc la responsabilitat de fotre un concert bestial. Els pets també estaven nerviosos. Aquí podeu veure en Lluís Gavaldà tot just després d'acabar la prova de so. Tenim ganes de que comenci perquè estic més nerviós que l'hostia i de fotre merder i de que la gent s'ho passi bé. Ell mateix ha explicat que estava tan nerviós que tot just acabada la prova de so es va tancar el camerino. Pel que fa a sang traït, expliquen que es van posar nerviosos com van veure tota aquella gentada de públic. I és que dels quatre grups que van actuar, el sopa de cabra eren els que estaven més tranquils. I això s'explica perquè ells ja havien tocat abans davant moltíssima gent. L'any abans havien estat teloners de Tina Turner i l'último de la fila a l'Estadi Olímpic, en un concert amb més de 50.000 persones. Així i tot Josep Tió recorda que el dia del concert al Palau Sant Jordi... Els nervis, la tensió i excitació implícita d'un concert tan important. Vols que tot surti bé, vols que tot estigui bé i a més a més per molt que estigués acostumat a tocar davant de molta gent, no és el mateix tocar per 3.000, 5.000 persones que per 22.000. El concert havia de començar a dos quarts de 10 de la nit, però, com acostuma a passar en aquests casos, va començar amb retard. Sau va pujar a l'escenari poc abans de les 10. Ells conten que els hi van preguntar si volien ser els primers a actuar i que ells van dir que sí, que endavant, que cap problema, que, que de fet ho preferien, perquè així es trobava en el públic més fresc. En sortir a l'escenari, els monitors d'en Carles Sabater no estaven ben connectats a la taula de so. però per sort el seu tècnic ho va poder solucionar en poca estona. Aquí podeu veure fragments del concert it's funny, it's funny. Al mig de l'actuació de Sau, en Felin Càceres va compensar en Lluís Gavaldà perquè sortís del camerino i anés a veure el concert. Estava tocant Sau i la, la sensació de veure tot el, tot el Palau Sant Jordi ple cantant la cançó, ara ja no recordo quina cançó era, i vaig quedar absolutament paralitzat. Aquell dia el Sau van tenir problemes per sentir-se bé entre ells. Pep Sala ho recorda així. Jo diu, molta pressió, molt, molt, molt, molt tinglado,. no? Era una cosa molt, molt frenètica, molt... el so del Palau Sant Jordi doncs, sempre ha sigut caracteritzat perquè no ha sigut un so extraordinari. Aleshores estàvem molt preocupats donant el concepte per sentir-nos. Recordo que el Carles va tenir molts problemes amb els seus monitors. El que passa que hi havia tota aquella aferversència del públic posava l'adrenalina a nil i, i tiraves endavant, no? Després va ser el torn dels pets. Sau havia acabat d'actuar i en Carles Sabater l'estaven felicitant un grup de fans. Així i tot, en Carles Sabater va anar cap als pets i els hi va desitjar molta sort. Ells encara ara ho recorden i li greeixen el gest. L'actuació dels pets començava amb en Lluís d'Andorra, que els presentava i tot seguit venia una introducció instrumental a càrrec d'en Ramon Vidal, que era el guitarrista de, de les hores dels pets. El problema va ser que en Lluís d'Andorra presentava els pets però no sonava res. En Ramon Vidal ha explicat que li fallava la pastilla de la guitarra, que ell li donava canya però que no sonava res. I al final li va donar tanta canya que va acabar patant tres cordes de la guitarra. I fins que no li van canviar les tres cordes no va poder començar el concert. Aquí podeu veure l'inici del concert un cop resol l'incident. Constantí En Lluís Gavaldà recorda així les primeres cançons que va cantar. Jo eh, estava tan petrificat que la mandíbula inferior meva no, no em responia. També ha explicat que després es va relaxar i s'ho va passar a la mar de bé. Aquí podeu veure un parell de fragments de l'actuació. Darrere els vidres ja podro dir-ho mare sent Roberto Carlos... Així i tot, els Pets no van quedar massa contents de l'actuació perquè diuen que estaven massa tensos. En Joan Reig va dir... Van ser coses d'aquestes que queden gravades i que no, no te n'oblides mai. Coses extramusicals, eh, em refereixo. Mm. Perquè musicalment jo vaig disfrutar més veient els meus companys, uh, Sopa de Cabra, per exemple, que, que no pas disfrutant tocant. Per en Lluís Cavaldà, el moment més especial del concert va ser quan va aconseguir que clar, tot el públic s'ajupís quan ell els hi va demanar, però no va quedar gravat. Els de TV3 van al·legar problemes tècnics i al mig de l'actuació dels pets van tallar la gravació. Per això els pets es van trobar que al mig del concert... Les pantalles gegants de darrere van, es van posar negres, van deixar de tenir pantalles al darrere. Mentre preparaven l'escenari pel Sopa de Cabra, que era el següent grup que havia de sortir a tocar, per les pantalles del Sant Jordi van passar el videoclip infam de tu dels Lacs amb Bustó i hi va haver una grandíssima ovació. Aquí ho podeu veure. Eh, lliure, amb en Pem i Fortuny van al concert i recorda així el moment. Que la gent es anava aixecant i em anava fent petit, no? i hi havia tios al costat, allò que em deien eh, però que ets, ets tu, ets tu, no sé Després, els Lacs en Busto han explicat que no es van molestar perquè no comptessin amb ells, tot i que, evidentment, els hauria agradat poder-hi tocar. El crític musical Pep Blai explica que els organitzadors van estar dubtant molt pel quart grup a veure si agafaven els pets o els Lacs en Busto, però que al final, per una qüestió d'interessos comercials i discogràfics, van acabar optant per els pets, però que els Lacs en Busto també hi haurien pogut estar perfectament. En qualsevol cas, després ja va ser el torn de sopa de cabra. En Josep Tió recorda que va ser brutal quan van pujar dalt de l'escenari i van veure tota aquella gentada de públic. També recorda que l'ovació del públic els deixava mig sort i que els va impactar moltíssim veure un públic tan entregat. Tot seguit podeu veure un parell de fragments de l'actuació. Una sola cosa pots estar segur. En Gerard Quintana recorda així l'actuació del sopa. Durant el concert va ser un concert molt intens i en el qual es van passar moltes coses. se'ns van patar cordes, vull dir que no va haver-hi temps d'avorrir-se. No? A tres quarts de dues de la nit va ser el torn de sangreïc. Ells s'expliquen que ja van preveure que els hi tocaria sortir tocar els últims perquè ja s'hi havien trobat abans en altres concerts en què havien tocat amb altres grups. I és que ningú volia tocar darrere d'ells perquè era difícil mantenir el seu ritme. Els Sanc Traït recorden que el dia del concert es van trobar amb un públic molt entregat, tot i que estaven mig rebentats. De fet, en Papa Jules recorda... Sobretot pels de la Creu Roja, que es van a fotre un fart de treure gent. Pobres. Jo, jo només anava veient que anàvem entre, yeah, entre aquest gent. El sang traït han confessat que els va empresonar moltíssim tocar davant de tanta gent. En Quim Mandado explica que ell volia portar un ritme amb la cama i que la cama marcava el ritme que li donava la gana. Aquí podeu veure fragments de l'actuació. les <totipos> portes blanques ma Si us fa gràcia veure l'actuació sencera de Sant Traït, la trobareu en aquest DVD. En Papa Jules recorda així l'actuació. Molt divertit. Jo vaig disfrutar molt perquè senties a la gent, allò. Sentir tanta gent cridar una consigna o una frase o, un, o una, una estrofa, vull dir, això emociona molt. Per Sant Traït, el moment més especial del concert va ser com van tocar el tema Estones, com un dels visos. Recorden que va ser molt emocionant veure tot el Palau Sant Jordi il·luminat amb petites flames i que tot el públic cantés la lletra. La Lupe Villar conta que es va posar a plorar de l'emoció. La llàstima és que no s'ha conservat aquest moment perquè TV3 va tallar la l'emissió. Aquell dia hi havia convocada una vaga del personal tècnic de TV3 i s'havia pactat que talhora tallarien que era quan havien calculat que el concert s'acabaria. El problema és que el concert es va allargar, va començar la vaga i les dues últimes cançons del Sanc Traït no es van gravar. I això és tot per avui. M'ha quedat comentar què va passar aquella nit darrere de l'escenari. Buah, tota una història, però com que és molt llarg, m'ho guardo pel proper vídeo. Així que, si no us el voleu perdre, subscriviu-vos al canal. Vinga, doncs. A reveure'm!